Viorica Dencil are o explicaie uluitoare pentru GAFA Euro 2020. Am vorbit 9 ani ea, e normal să le duci mai departe. Viorica Dencil a devenit inta ironiilor pentru unele dintre gafele sale de exprimare orală. Una dintre ele s-a transformat într-o tire viral pe internet când premierul a citit Euro 20-20 Euro 2020. Se sublinie tic ce foarte mulți au spus cum au văzut în acest lucru o gre subliniere real. Gândiți-vă ce eu sunt de 9 ani la Bruxelles. La noi se pun la Bruxelles exist orizont 20 la 20, NR. Citit 20-20, euro 20 la 20, NR. Citit 20-20. 9 ani ai vorbit sublinierea, este normal ca acest lucru să încerci să le duci mai departe. Dar de acum încolo voi zice 2020, a explicat Dencil într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu la România TV.